3MT i Padua, Bindehavn, Donald. Jeg vandt uh, finalen. Tusind, tusind tak, fordi uh, I har fulgt med. Nu skal jeg ud og fejre det her. Kan jeg have det godt?